ما حكم لبس البرقع وما حكم نظر المراه الى الرجل وهل صوت المراه عوره؟ افتونا مجلودا جزاكم الله خيرا. البرقع لا باس به اذا ستر الوجه ولا يبقى الا العين او العينان فقط في الحاجه الى النظر لا باس ولكن الخمار الكامل يكون اولى وافضل وابعد عن الغيبه.